ناظرین, میں ہوں زمیر. آپ رہے ہیں میرا جو پانی کا پریشر ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ انتہائی آسان ٹپ ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں مجھے امید ہے ان ٹپس کو استعمال کر کے آپ اپنے گھر کے پانی کے پریشر کو بڑھا سکتے ہیں ناظرین, اگر آپ کے گھر کا پانی بند ہو گیا یا سلو آ رہا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں واش روم میں لگے ہوئے جو ٹیپیاں یا بیسن اور سنک کے اوپر لگے ہوئے ٹیپ ہیں جدھر پانی کم آ رہا ہے وہاں پہ جانا ہے ہر ٹیپ کے نیچے ایک فلٹر ہوتا ہے آپ نے اس فلٹر کو کھولنا ہے اس کے اندر جالی ہوتی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اور اس کو دوبارہ لگا دینا ہے اس سے آپ دیکھیں گے آپ کا پریشر بڑھ جائے گا جب آپ اس جالی کو اتاریں گے اس فلٹر کو اتاریں گے تو آٹومیٹک پانی کی اسپیڈ زیادہ ہو جائے گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جالی بند تھی اس کی وجہ سے جو ہے پانی کم آ رہا تھا ناظرین جیسے کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک ٹیپ ہے یہ ایک ٹیپ ہے میرے ہاتھ میں اس کے نیچے والی سائڈ جو ہے یہاں پہ ایک فلٹر لگا ہوا ہے ابھی میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے میں آپ کو کھول کے یہ بتا سکوں جس ٹیبل سے, یا سے اس کو کھول کے اچھی طرح صاف کر کے دوبارہ لگا دیں اگر اس کو کھولنے سے اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا پریشر کم تھا ناظرین اگر اس کو کھولنے سے بھی آپ کا پریشر نہیں بڑھتا یہ جب آپ اس کو نکال لیتے ہیں تو یہاں سے پریشر نہیں آ رہا تو آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے یہ جو ٹیپ ہے اس کو کھول لینا ہے مکمل کھولنا ہے ٹھیک ہے اس کو کھول لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو بیک سائیڈ ہوتی ہے اس کے اندر اکثر کچرا ہوتا ہے جو ٹینکی کے اندر سے پانی کے ساتھ کچرا ہوتا ہے وہ اس میں آ کے پھنس گیا ہوتا ہے اس کو آپ نے ایسے اچھی طرح سے جو ہے نا صاف کر لینا ہو سکے تو ہلکا سا اندر تضاب ڈالیں اگر جو کچرا ہوگا وہ نکل جائے گا پانی کا پریشر تیز ہو جائے گا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جدھر یہ ٹائٹ ہوتی ہے وہاں پر کچرا ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے, اگر وہاں پر ہے تو اس کو तो उसको کی مدد سے نکال لینا آپ کا आपका کا پریشر بڑھ جائے گا. جو تیسری ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹینکی کے پاس چلے جانا ہے وہاں پہ ہینڈل وال لگا ہوتا ہے پانی بند کرنے اور کھولنے کے لیے اس کے آگے ایک وہ بڑا سا یونین لگا ہوتا ہے آپ نے اس کو کھول لینا اور اس کے اندر پیچکس مارنا ہے اس کے اندر جتنا بھی گند ہوگا وہ پیچکس کی مدد سے باہر آ جائے گا اور پانی کا پریشر اگر وہاں سے پانی کا پریشر آپ مارتے ہیں پھر بھی ٹینکی سے پانی کا پریشر نہیں آ رہا تو پھر آپ نے چوتھے نمبر کے ٹینکی کو چیک کرنا ہے کیونکہ ٹینکی کا ڈکن اترا ہوگا اور اس کے اندر کوئی کپڑا یا کوئی شاپر وغیرہ چلا ہوگا جو اس پائپ کے اندر چلا گیا ہوگا آپ نے اس کو اندر جا کے ہے یا اندر ٹینکی کے جو ہے اگر آپ کی موٹر کے ساتھ آپ کا بور والا پانی ہے تو فلٹر میں سے فلٹر خراب ہو جاتے ہیں موٹر بور کے تو اندر ریت وغیرہ آ رہی ہے تو وہ ریت پڑی ہوگی آپ نے وہ ریت وغیرہ نکال کے اس ٹینکی کو دوبارہ صاف کرنا ہے کر کے تو پانی بھر لینا ہے اور ایک بار وال کو بند کر کے نے پانی والے دوبارہ وال کو کھولنا ہے جب پانی کا پریشر باہر نکل گا پانی زیادہ نہیں بھرنا بعد میں دوبارہ اس کو جوائنٹ کر دینا ہے اس یونین کو اور ٹینکی کو بھر لینا ہے پھر بھی آپ کا پانی کا پریشر بڑھ جائے گا نمبر پانچ کے اوپر جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹینکی کا پانی صحیح نیچے جا رہا ہے یعنی جو وال ہے وال سے ٹینکی کا جو پانی ہے وہ صحیح پریشر سے نکل رہا ہے نیچے جا کے آپ نے دیکھا ہے کہ ٹوٹیوں کے فلٹر کا سب سے پہلا پوائنٹ تھا وہ بھی ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹی کھول کے چیک کر لیں کہ کیا اس کے پیچھے جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کچرا تو نہیں اگر وہ بھی بالکل کلیئر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی پائپ لائن ہے نا پائپ لائن کے اندر زنگ بھر گیا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کسی بھی پلمبر کو بلا سکتے ہیں اس کو بولے ہم پریشر پمپ مار دیں وہ پریشر پمپ ماریں گے وہ کچرا سارا نکل جائے گا پانی کا پریشر دوبارہ تیز ہو جائے گا امید ہے آپ کو یہ میری انفارمیشن پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور اگر آپ اور کچھ اس متعلق مطلب جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پوچھ سکتے ہیں یہ تمام تر میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں